ها لا بني يجيب الفلوس هادي هادي مطلوب خمسة عشر الف أنا من الحكومة بصرع يجيب الفلوس تسيب بني ذاك المرة ها ما سبيتك انت انت الشرطة بيجيبون راسك <تصفيق> جيب راسي ها اسمع أقل بسرعه لا تصرف ها بسرعه جيب يجيب الفلوس اسمع تذكرني زين تراني في عصابة موفي ايوان ها أه. هذا العضو الثاني فيه تذكر ترى صار لي 27 سنة في بنفسه.